Etxebarri bizkaiko erbi eta Bilbotik bostan minutura dagoen herria da. Ego bi historikoan kukatuta dago, bilgo eta nerbi hori artean dagoena gaur egun. Era berea, bilgo, kaldakau eta basauri ditu ausako. Berezko izin historikoa Etxebarriko donoestabilizatia basuen ere, bini eta bostgarren urtean bi urtu zen ofisial Etxebarri esena. Bizkaiko batzar nagusiak adostu zuen ari. Ongiet horri Etxebarriak! Herri berdi, kultural, biziz eta ekin betea. Ogei garran mendera artean zen udalerriko ekin txa ekonomikoa nabarmenena. Industrializazio prozesuaren eragin ez, lantei eta industriak sortu ziren herrian, Nerveoibaila basauritik sartu eta etxebarritik jarraitzen du bere ibilbidea bilboko itxasadarrerantz. Etxebarriko udalerria bizatitan banatu. Lerobeita margarren amarkadan, 75.000 inguru biztaleria zuen etxebarrik. Baina, hirigintza edapenaren eta bilbora hurbiltzeko zuertatu ziren mugilkortasunea arrastasunak zidela eta, bereziki, 2000 alauan emandako metroaren etorrerak biztaleriaren askuntza ikarri zuen. 2000 amazigarren urtean, amaika 1000 berreun eta sortzi biztaleko amaituz etxe gero eta herri erakargarriagoa bihurtu da. Izan ere, bizikalitate handia, kirol eta instalazio kulturalak, lorate zabalak, aizialierako, tokiak eta inbat jarduera eta zerbitzu eskaintzen ditu. Gaur egun etxe barrik aurra eskola, eskuntza zentro, lehen eskuntzako zentro handi bat, eta derri gorra esko bigarren eskuntza eta batxillergoa eskaintzen duen institutua du. Herrian bieliza daude, zaharrena san Esteban Protomart irdu izena. Miaberatzean da zazpigarren urtean sortua izan zena. Ala ere, egungoa aintzinakoaren txinakoaren berrera ikitze modernoa da. Hainbat parke aurkitu daitezke. Horien artean, bekozola dugu parkerik handiena. Bertan, saskibalo ikantza eta jolasguneak egoteaz gain, karate, margoketa eta musika eskolak daude. Baita liburutegi zerbitzu eta euskaltegia ere. Ume eta gazteei begira ludotekak eta gazteguneak daude. Non jolaztu, antxestu, etxerako lanak egin eta beste zenbaitekin txa egiten dituzte. Agurentsat aldiz, beraienntzat ekitaldiak eskaintzen dituen erratiratuen etxeak daude. 2000 eta bosgarren urtean polikiroldegia berritu eta nditu egin zen eta gaur egun 11 zerbitzu eta ikastaro eskaintzen ditu. Bestalde, herriak baditu udal pilota eta futbol zelaiak. Aitxitik badaude batzekoak diren eraikin historiko eta emblematikoak herria. Adibidez, 18 mendeko Santana baselisa Subiendo derrota eta mezola jauregia, eta oigarremendeko lehizamun jauregia. Etxe barri. Eto horri eta bizi.